που σε υποδέχομαι στην Αθήνα, καθώς πιστεύω ότι φτάνουμε πια στο, στο τέλος αυτής της πρωτοφανούς κρίσης υγειονομικής την οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Και βέβαια, η πρόοδος στο μέτωπο της πανδημίας θα εξαρτηθεί απόλυτα από την πρόοδο τους ρυθμούς των εμβολιασμών. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε ξεπεράσει αισίως τα 7,5 εκατομμύρια εμβόλια τα οποία έχουν χορηγηθεί πια σε συμπολίτες μας. Αλλά από εδώ και στο εξής, ειδικά καθώς στον Ιούλιο, το πρόβλημα δεν θα είναι η διαθεσιμότητα τόσο των εμβολίων, όσο η προθυμία των υπόλοιπων συμπολιτών μας πια να εμβολιαστούν νότερες ηλικίε, οι οποίες πρέπει να πιστούν και αυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία του εμβολιασμού. Είναι κάτι στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Και βέβαια, να κλείσουμε κάθε κενά σε εμβολιασμού συμπολιτών μας μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι ενδεχομένως να αντιμετώπισαν τη διαδικασία με μεγάλη επιφυλακτικότητα. Τώρα όμως δεν έχουν κανένα λόγο πια να είναι επιφυλακτικοί, τα εμβόλια έχουν αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και βέβαια πολύ τόσο ασφαλή. Όλα τα εμβόλια, να το τονίσω. Γι' αυτό έχει τη σημασία του να το, να το λέμε. Οπότε, θα ήθελα στο, στο πρόσωπό σου να, να ευχαριστήσω συνολικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η οποία πήρε την δύσκολη πολιτική απόφαση να προμηθευτεί ε, τα εμβόλια ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα διανύμει στα κράτη-μέλη με μοναδικό κριτήριο τον πληθυσμό τους και να μην κάνει καμία διάκριση μεταξύ ε, χωρών φτωχότερων, πιο πλουσίων, μεγάλων, πιο μικρών. Αυτό το νομίζω ήταν μια σημαντική επιτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πολύ σημαντικό το γεννό, ότι έχουμε επαρκή εμβόλια πια και για τον χειμώνα ή για το επόμενο έτος, σε περίπτωση που φαίνεται αρκετά πιθανό να χρειαστεί μια επιπλέον ενισχυτική δόση για... Όλο μα και νομίζω επίση εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονό ότι ανοίγει η συζήτηση για το τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο γύρω από τα θέματα υγεία. Ε, μια συζήτηση στην οποία ε, και εσύ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Οπότε και πάλι χαίρομαι πολύ που σε υποδέχομαι στην, στην Αθήνα και σε ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρωθυπουργέ, να σα ευχαριστήσω για τη συνάντηση σήμερα, να πω πόσο χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ μαζί με του. Συνεργάτε μου σε αυτή τη συνάντηση, να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη τη δικιά σας της Ελλάδας, του, του Υπουργού, σε όλη αυτή τη διάρκεια της πανδημίας. Είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθώ και ένα κέντρο εμβολιασμού, να είχαμε και μια συζήτηση με τον Υπουργό για τα θέματα που αφορούν το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Για μας έχει εξαιρετική σημασία να προχωρήσει, όπως είπατε και εσείς, το εμβολιαστικό πρόγραμμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Βρισκόμαστε σε μία, θα έλεγα, εύθραυστη φάση της πανδημίας, όπου έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε αισιόδοξοι με τα εμβόλια που έχουμε, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να υπάρχει φυσυχασμός. Επίσης, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή στο για την Ευρωπαϊκή Ιανοσή Υγείας και για όλα τι προτάσεις που έχουμε υποβάλει. Είναι φανερό ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και με δομικές αλλαγές, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μελλοντικά κρίσεις που μπορεί να έχουμε μπροστά μας. Για μας πρωταρχικό στόχος είναι να συνεχίσουμε όλοι μαζί, με τον ίδιο τρόπο όπως είχαμε μέχρι τώρα με τη στρατηγική για τα εμβόλια. Έχουμε ήδη ανακοινώσει και μια στρατηγική για θεραπευτικά προγράμματα ώστε να υπάρχει ίση σε δραπευτικά σχήματα και για όλα τα κράτη-μέλη, ανεξαρτήτου μεγέθους, όπως και με τα εμβόλια. Έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνία με την... μία εταιρεία για το 22 και έχει ολοκληρωθεί χθες το βράδυ και δεύτερη συμφωνία με ακόμα μία εταιρεία για εμβόλια για το 22 -23. και θα προχωρήσουμε ξανά με ένα χαρτοφυλάκι που θα μας εξασφαλίζει, ιδιαίτερα όσο αφορά και τι μεταλλάξει. Είναι, σε όλα τα κρατη αυτό που παρακολουθούμε σήμερα είναι μια θα έλεγα, καθοδική πορεία στον αριθμών των κρουσμάτων του κορονοϊού, ευτυχώς και στις νοσηλίες, αλλά ταυτόχρονα παρακολουθούμε πολύ στενά την εξέλιξη των μεταλλάξεων, ιδιαίτερα της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ που, όπως ξέρετε, ταλαιπωρεί αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό θα σας, θέλω να σας εκφράσω πραγματικά ε, ευχαριστίες, τις ευχαριστίες της δικές μου, της Επιτροπής της Προέδρου για όλη τη στήριξη ε, της Ελλάδας όλο αυτό το δύσκολο ανάμισι χρόνο και θα είμαστε δίπλα ε, σας για να μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί ώστε να εξέλθουμε το συντομότερο της πανδημίας.